بالله بالله فامنح طرف رؤياك واتيم القلب ودا من محياك وافسح لروحي شهدا في مطالعكم بين الفراد فمكني بسقياك والرسل والانبياء فازوا بها قدما والعارفون لقد وصلوا برؤياك اضحوا عند نظرتكم فواجهوا القوم نوابا لحسن.